معركة بين جيش المسلمين والإمبراطورية البيزنطية والتي استطاع فيها المسلمين ازدال الجيش البيزنطي على الرغم من قلة عددهم إنها المعركة التي سقط فيها ثلاثمائة شهيدا من الصحابة الأجلاء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 السلام عليكم تعد غزوة مؤتة من أهم المعارك التي دارت بين المسلمين والإمبراطورية الرومانية حيث كانت مقدمة لفتح بلاد الشام وتحريرها من الروم فيما بعد وقد وقعت غزوة مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة وكان اعداد المسلمين فيها ثلاث آلاف مقاتل بعدتهم وعتادهم وكان ذلك في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يحضر هذه الغزوه بنفسه بل ولى على جيش المسلمين ثلاثه من امهر القاده وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فهم زيد بن حارثه فان استشهد فجعفر بن ابي طالب فان استشهد فعبد الله بن رواحه رضي الله عنهم جميعا وجاء الينا رحمه النبي صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ من صفحاته ووثائقه القديمه المكتوبه التي سجل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوصى جيش المسلمين الا يقطعوا شجره والا يعقروا شاه الا لماكله والا يهدموا صومعه والا يقتلوا طفلا او امراه او راهبا او شيخا كبير وايضا ممن لم يحمل السلاح على المسلمين من اهل الزمه من اليهود والنصارى وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من قائد الجيش ان يعرض عليهم الاسلام اولا فان رفضوا فليخيرهم بين الجزيه او الحرب وبعد ذلك خرج الغر الميامين الى ساحه المعركه متوكلين على الله مودعين المدينه ومودعين نبي المدينه صلى الله عليه وسلم سائلين المولى عز وجل ان ينصرهم ويثبت اقدامهم وكان من اهم الاحداث التي قامت عليها غزوه موته هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية قد قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر دعوة الإسلام إلى البلاد المجاورة ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد بالحكمة والموعظة الحسنة وكان من بين الصحابة التي أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم برسالته الصحابي الجليل الحارث بن عمير الأزدي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرة وحين وصل الحارث إلى أرض البلقاء بالشام أصره شرح بيل بن عمرو الغساني والذي قد ولاه القيصر على تلك البقاع والمعترف به من الاعراف والمواثيق منذ قديم الازل ان الرسول الذي ارسل برساله الى ملك او الى قوم لا يعذب ولا يؤسر ولا يقتل فان ذلك مخالف للعرف ولكن قام شرحبيل بن عمرو الغساني باسر الحارث بن عمير الازدي وامر بقتله وكان ذلك في هذا الوقت يعد جريمه تدعو الى قيام الحرب فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم بخبر مقتل الحارث غضب غضبا شديدا وامر بتجهيز جيشا للأخذ بثار من قتله الحارث فصير النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقوام ثلاثه الاف مقاتل وقد امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول إلى الأرض التي قتل فيها الحارث وأن يقوم الجيش بدعوة الإسلام هناك فإن قبلوا أهل هذه البقعة عصموا أنفسهم وأموالهم وإن رفضوا فالقتال ولا حل للجزية فصار زيد بن حارثة إلى أرض حيث معان في الأردن فوصله أخبار أنه هرقل عظيم الروم قد أعد للمسلمين جيشا جرارا وكان قوامه مئتي ألف مقاتل وكان هرقل قد انضم له عددا من المشركين في الجوار فأصبحت اعداده بعدما كان مئة ألف مقاتل من مقاتلي الروم أضبح مئتي ألف مقاتل من مشرك العرب ومقاتلين الروم فلما وصل إلى قائد المسلمين ذلك أبقى على جيشه في أرض الأردن يومين كاملين يتشاور في الأمر وكانت الآراء تدور على إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكان ذلك الأمر محير فإن ملاقات الجيش البيزنطي في ذلك الوقت ضرب من المحال فاقترح البعض على أن يرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وإما أن يأمرهم بالانسحاب. أو يرسل إليهم مددا من عنده فقام عبد الله بن رواحة ببث الحماس والتشجيع في الجيش المسلم بقولته الشهيرة التي قال فيها يا قوم والله إن التي تقرهون للتي خرجتم تطلبون وهي الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فما هي إلا إحدى الحسنيين إما الظهور وإما الشهادة فوافقه المسلمون على ذلك فعلت رايتهم وتحمسوا للقاء عدوهم وكان ذلك رغم الفارق العظيم بين الجيشين وبدأت المعركة والتقى جيش المسلمين بقيادة زيد بن حارثة رضي الله عنه بجيش الروم وما هو إلا وقت قليل حتى استشهد زيد بن حارثة فاستلم الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وصار يأم يا المسلمين كما أمر رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم بذلك فأخذ يقاتل وهو يحمل راية المسلمين بيده اليمنى حتى ضربت فأمسكها بيده اليسرى فجاءته ضربة فقطعت اليسرى فحمل الراية رضي الله عنه بين عضديه حتى أتته الضربة التي أرضته على الأرض شهيدا وراح جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه مقبلا غير متبر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد جعل لجعفر جناحين يطير بهم في الجنه جذاء لهذا الاقدام والشجاعه واستلم الرايه من بعده عبد الله بن رواحه الذي ظفر على جيش الروم وظل يقاتل حتى لقي الشهادة وهنا ضعفت همة المسلمين وأصبحوا متزعزعين على أرض المعركة فلا قائد لهم الآن فماذا يفعلون؟ فأقبل على الراية صحابيا جليل قد شهد بدر هو ثابت ابن أكرم رضي الله عنه وارضاه واعطاها الى خالد بن الوليد والح عليه بذلك ان يقود جيش المسلمين فقد قبل خالد بن الوليد ذلك واصبح الان يقع على عاتقه ان يجد حيله يخرج بها المسلمين من هذا الماذق وظل خالد بن الوليد يبحث عن حيله للمسلمين يغير بها هذه النتائج مع أن هذه النتائج قد تكون معدومة وحينها أدرك العبقرية العسكرية الفاسة خالد بن الوليد أن ليس هناك حيلة للنصر إلا بالانسحاب مع فارق هذا العدد والعتاد من القوات البيزنطية التي قد ضيقت الخناق على المسلمين في أرض المعركة فوثب المسلمون إلى جنح الليل حتى انتهت المعركة في اليوم الأول وحين جنى الليل قام خالد بن الوليد بتنفيذ الخطة العسكرية التي أعدها وهي إصارة ضجه كبيرة نحو معسكر الروم فيظن الروم أن المسلمين قد آتاهم مددا على غير توقعهم فقام خالد بن الوليد بالتغيير في الميمنة والميصرة حتى يظن الروم في الصباح أن هناك مدداً جديداً ووجوه جديدة قد جاءت لتساند المسلمين في المعركة وقد أوصى خالد بن الوليد أصحابه في الصباح أن يقدموا كل ما استطاعوا من قوة ومهارة عسكرية في المعركة وبذلك استطاع المسلمين في هذه المعركة أن يصوبوا نحو الروم عدة ضربات متلاحقة قد أوجعتهم وأصابوا جند الروم بالإحباط وزعزعوا نفوسهم فانتظر بذلك الجيش الرومي أن يستريح الجيش المسلم من تلك الضربات المتلاحقة لأخذ هدنة لهم وعندما قرر الروم أخذ هدنة من المعركة أمر خالد بن الوليد بعضا من الجيش المسلم الخلفي بالانسحاب ثم الذي امامه ثم الذي امامه وبدا الانسحاب التدريجي للمسلمين من ارض المعركه دون خسائر في الارواح او العتاد وبالفعل نجا المسلمون بفضل هذه الخطه العبقريه التي قد رسمها لهم سيف الله المسلول واحرج بذلك المسلمين جيش الروم وقد كبد لهم خسائر في الارواح والعتاد بفضل تلك الضربات التي رسمها خالد بن الوليد فرحم الله ابا سليمان فاللهم ارحم ايضا شهداء مؤته من الصحابه الاجلاء واجمعنا بهم انتظرونا في باقي سلسلة فتوحات المسلمين في بلاد الروم فكونوا على الموعد إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة في أمان الله ورعايته